Попередній тест-драйв із колишнім власником. Олексій розповідає новому водієві Володимиру про особливості машини. Ось «Це все нове поставив. ну, Все нове. Реально все нове». Рішення передати сімейне авто військовим прийняли ще на початку повномасштабного вторгнення, розповідає Олексій. Через знайомих волонтерів знайшли підрозділ, якому необхідна машина. «Це жіна, діти, ми, ми всі підтримуємо хлопці. «Ми всі хочемо наші перемоги, все для перемоги. Вона у нас в сім'ї близько 15 років. Ми в хорошому стані її підтримували, в принципі, достатньо на хорошому рівні. Ребята можуть прямо сразу сядти, сразу поїхати. Там є якісь там нюанси, там, ну, як з машини, ну машиною, не більше тому». Новий власник «дев'ятки» військовослужбовець із псевдобілий говорить, машина на передовій – це мобільність, а часто і життя бійця. Головні функції автівки на нулі – підвезення продуктів та речей, пересування військових, евакуація поранених. «Буде вона, наприклад, зараз працювати нульовка місто. а якщо буде як погодні услові, виходить, болото і все остальне, вона буде працювати, наприклад, там, підмістя міста. Добре, що є такі волонтери, як і, що вони нас знаходять, ми їх знаходимо, виходимо на зв'язок, і вони допомагають». Новину про те, що Олексій хоче передати машину військовим, сприйняла і з радістю волонтерка Ольга. Адже, говорить, знає, як потрібні засоби пересування на передовій. «Задзвонилася з їхнім командиром, розповіла, що є автомобіль, хочу передати їм. Вони дуже зраділи. Ми його трошечки Оголосили збір, зібрали коштів, підремонтували. Ольга закликає людей активніше реагувати на волонтерські збори, адже це вагома підтримка для захисників України. Сама волонтерка наразі готує допомогу одразу кільком підрозділам. Для 160-ї бригади, для 123-ї, 57-ї, 28-ї, все це хлопці отримують. Коли я оголошую збори, я все публікую, звідти, все є, всі витрати є у мене на сторінці. Вже за кілька днів Володимир із хлопцями з підрозділу вирушать на нульові позиції на Херсонському напрямку на новій дев'ятці. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.